مدتها پس از این وقای دوران کودکی چهار حادثه دیگر برای من روی داد که هر یک که در حد خود حائز کمال اهمیت بوده و موجب شده است که ایمان و توجه بیشاعبهی که در دوران کودکی به مبده حقیقی داشتن ادامه یافته و روز به روز مستقمتر گردد اولین حادثه هنگامی رویداد که برای بازدید سدی کدازه در شرف اعداس بود به کوه رنگ در حوالی اصفهان رفته بودم و هنگام مراجعت به اتفاق یکی از عمرای ارتش که سمت فرماندهی لشکر آن ناحیه را داشت به هواپیمای کوچک و اختصاصی خود که روی باریکه مسطحی قرار داشت سوار شدم و چون پروانی خلبانی دارم و از راندن هواپیمای شخصی خود و یا هر هواپیمای دیگر خوشم میآید شخصا پشت فرمان نشستم این هواپیما از نوع یک موتوری سبک بود و پس از ده دقیقه پرواز ناگهان موتور آن خاموش گردید و مجبور بودم که اجباراً در یک ناحیه کوهستانی در, در ریز سنگلاخ فرود آیم هرکس از فن خلبانی اطلاع داشته باشد میداند که در این موارد وقتی کاسته شدن سرعت هواپیما از حد معینی تجاوز کند هواپیما به دور خود میچرخد چون موتور خاموش بوده و نمی توانستم در یک چنین دره تنگی هواپیما را به طوری برگردانم که به طور عادی فرو آید ناچار سعی کردم سرعت هواپیما را تا حدی حفظ کرده و همانجا به زمین سقوط نمایم بنابراین پیش از آن هواپیما به زمین برسد دسته آن را کشیدم تا دماغه هواپیما رو به بالا رفته و سر آن به تخت سنگی که مستقیما در جلوی ما قرار گرفته بود اصابت نکند سرعت هواپیما آنقدر کاهش یافته بود که فرضا اگر از آن تخت سنگ هم میگذشتیم ممکن نبود که از سنگ بزرگتری که پشت سر آن قرار داشت بگذریم هم که هواپیما به سنگ اولی اصابت کرد چرخ‌های آن از جا کنده شد و همین امر هم موجب کاهش بیشتر سرعت هواپیما شد و بدنی آن روی زمین سنگلاخ بنای لغزیدن نهاد و لعظی بعد ملخ هواپیما به سنگ صاف بزرگی برخورد و هواپیما روی زمین لغی زد و پشت به زمین و رو به هوا متوقف. متوافق گردید ولی ما به طور اجاز آمیزی بدون کوچکترین صدمه در حالی که با کمربندهای خود وارانه در جایگاه باز خلبان قرار داشتیم نجات یافتیم و این امر به قدری ولی افضار همراه من در حالی بود که به هیچ وجه نمیتوانست این واقعه را موجب خنده بداند باید دید که این واقعه از حسن اتفاق و سازگاری بخت بود یا نیروی نامدهی ای دیگری این بخت و حسن اتفاق را به وجود آورده است شاید خواننده این یادداشتها داشت بهتر از من بتواند در این باره قضاوت نماید زبنان بد نیست اضافه کنم که ساختمان سطح کوهرنگ امروز تمام شده و زمینهای مزروعی آن نواحی را آبیاری میکند دومین واقعه رهایی استان سرخیز آذربایجان از تسلد اجانب بود شهری این واقعه عجیب و نجات این استان را که به تعیدات الهی و حس ناسیونالیزم ایرانیم انجامگاه در فصل دیگری به تفصیل بیان خواهم کرد. سومین واقعی عجیب و تلخ دوران سلطنتم در بهمن ماه 1327 هنگامی که در جشن سارگیانی تأسیس دانشگاه شرکت می کردم روی داد. در آن روز لباس نظامی برتن داشتم و هنگامی که از اتومبیل پیاده شده و در ورود به دانشگاه حقوق و محل انقاط جهش بودن ناگهان صداق شلیک گلوله به گوش رسید و تیرهایی به جانب من شلیک شد با اینکه به ظاهر عجیب جلوه میکند ولی سه گلوله به کلاه نظامی من اصابت کرد و آسیبی به سر من وارد نیامد ولی گلوله چارم از سمت راست تگونه وارد و از لب بالایی و زیر بینی من خارج گردید. شخصی که نسبت به من سوء قصد کرده به عنوان اکاس به آن محل را آگفته بود. دومت بیشتر با من فاصله نداشت. ولوله تپانچه خود را به سینه من قرار رفته بود. من و او هر دو در روبروی هم قرار گرفته بودیم و کسی نزدیک ما نبود که بین ما حائل باشد و از این رو میدانستم هیچ مانعی برای اینکه تیرش به هدف برسد در پیش نداشت عکسالعملی که در آن ی فراموش نشدنی از خود نشان دادم هنوز در خاطرم هست فکر کردم که خود را به روی او بیندازم ولی فورا متوجه شدم که اگر به طرف او جستن کنم نشانگیری او را آسان خواهم کرد و اگر فرار کنم از پشت سر هدف قرار خواهم گرفت ناچار پورم شروع به یک سلسله حراکات مارپیچی کردم تا مطابق یک تاکتیک نظامی طرف را در هدفگیری گیری گمرا کنم زارب مجددم گلوله دیگری شلید تمود کشانه مرا زخمی کرد آخرین گلوله در تپانچه او گیر کرد و خارج نشد و من احساس کردم که دیگر خطری متوجه من نیست و زنده ام زارب با قذب به بسیار اصلره را بر زمین زد و خواست فرار کند ولی از طرف افسران و اطرافیان من محاصره شد و متاسفانه به قتل رسید و محرکین اصلی او درست معلوم نشدند. بعدان معلوم شد که بی با بعضی از متعصبین دینی رابطه داشته و در این حال نشانه های از تماس او با حزب منحله توده به دست آمده. نقطه جالب این که او دختر باغبان سفارت انگلیس در بود. خون از زخمای من مانند فواره میجست ولی به خاطر دارم که در همان حالت میل داشتم به انجام مراسم آن روز بپردازند. ولی ملتظمین من مانع شدند و مرا به بیمارستان بردند و در آنجا به بستن زخمهایم پرداختند چندی بعد لباس نظامی آغشته به خون من در باشگاه افسران تهران به معرض نمایش گذاشته شد و هنوز کسانی که به باشگاه میروند آن را پیش چشم خود خواهند دید این حادثه نیز ایمان مرا به مبده حقیقی و حمایت ذات بیچون چرا قبی تر ساخت و پیوند ناگساستنی مرا با خدای بزرگ مستکم تر نمود قضیه چهارم که شهر آن در این کتاب مندره شده است معجزه 28 مرداد 1332 بود که ایران را از چنگال مصدق رها داد. دکتر مصدق مردی بود که امکان داشت رهبر سیاسی خوبی باشد ولی در اواخر حکومتش از شیر افکار افراطی خود و ای از اطرافیان و تعلی ناطق مستقیم یک دولت خارجی قرار گرفته بود. اعتقاد قطعی من این است که سرنگون کردن دستگاه مصدق کار مردم عادی کشور من بود که در دلشان بارقهٔ مشیعت یزدانی میدرخشید بر من مسلم است که کارهایی که در دوران سلطنتم کردم با یاری و انایت یک نیروی نامری انجام گرفته است من در اظهار ایمان و اعتقاد قلبی خیش به مبادی دین خجلت نمیبرم ولی نباید تصبر کرد که می خواهم از این رهگذر خدای نخواسته مدعی شوم که فرستاده یا وسیله اجرای اوامر خداوند هستم و میل دارم این نکته را به طور صریح و آشکار بگویم که برای خود چنین سمتی را قائل نیستم از عوان کودکی دانستم که دست تقدیر مرا به سرپرستی یک کشور باستانی و دارای تمدن که مورد ستایش من است خواهد گماشن و باید در بهبود وضع مردم کشور و مخصوصا طبقه معمولی کوشش کنم احساس می کنم که ایمان واقعی من به خداوند مرا در انجام این منظور مقدس کمک خواهد نمود. و آنقدر خودبین نیستم که تصور کنم هر پیش که در این راه نصیب من گردد جز بیاری خداوند خداوندیگانه میسر نتواند بود. ایشان در آخرین کتاب خود پاسخ به تاریخ چنین می نویسد. در زمان سلطنت من آستان قدس رزوی و مرقد متحر حضرت رضا به اوج عظمت و اطلاع رسیده و در شمار مهمترین بنیادهای مذهبی جهان اسلام قرار گرفت نوسازی آستان قدس رزوی مرهون نزور و وجوعی بود که شیعیان از جمله خود من به این بنیاد تقدیم می‌داشتند. آستان قدس علاوه بر تحسیصات مذهبی مولک واده های سنتی کشاورزی، سهام بانک ها و منابع درآمد مهمی بود که امکانات مالی قابل توجهی را برای انجام حزینه های خیریه فرهنگی اجتماعی تأمین می کرد. ناگفته نماند که خود من به هزینه شخصی ترتیب مرمت و ایاغ اپنیه و مرقد مذهبی بسیار دیگری را نیست از آنجا کشا از دروغ و دروغگوی تنفر داشت و در نوشته هایش هم صداقت پیداست می آنچه ایشان در این باره درباره احساسات درونیش می گوید صادقانه باشد پل است که جمله آخرش ها از کتاب مأموریت برای وطنم در اینجا آورده شود. امروز سرعت تحولات در جهان به درجه شدید است که هر اجتماعی ممکن است در کمال سهولت مفع و مستحیل گردد به نظر من پیشرفتهای شگفتاوری که در این چند سال اخیر در ایران متجلی است دلیل است که ما هم از تحولات و ترقیات استقبال می کنیم و هم در حفظ معنویاتی که ویژه تمدن کهن سال ما است ثابت و استواریم. ما به با خاگ ایران و شعر و ادبیات و زندگی خانوادگی و معمان نوازی که از عادات دیرینی ما است شیفتیم. ما به این کشور منزه و سرزمینی که از کویر و کوهاگ پر از برف و سهرهای حاصلخیز سلخیز است افتخار میکنیم و این خطگ دلکش و سربوچنار و میوه های آب و روتانه ها و چشمه ها و جوهای های مفرش از کاشی و بهار نارنج و سوری و بلبل آن دلبستگی آشغانه داریم و دستگاه های سیاسی و اجتماعی خیش را ماگه مباحات میدانیم شاه با سراحت کامل انهطاط فرهنگ غرب را در این مهم می‌بیند که آنها از معنویات دور شدند شاه که پیشرفت ایران را میخواست به این نتیجه رسیده بود که باید در تمام ها تغییر و تحولهای بنیادی یعنی انقلاب به معنای واقعی کلمی آن شکل گیرد به همین خاطر او از انقلاب شاه و ملت سخن میگوید انقلاب شاه و ملت یا انقلاب سفید شاه بعد از مدتی که شاهنشاه بود به این نتیجه رسیده بود که برای پیشرفت ایران که علاقه وافری به با آن داشت باید تحولات بنیادی صورت بگیرد این نتیجی گیری را ایشان نه تنها در تمام چهار کتاب خود عنوان می کند بلکه تراحی و اصول انقلاب سفید نشانگر این نتیجی است. هست شا در کتاب به سوگ بزرگش چنین می نویسد وقتی که اصول انقلاب ایران توسط من اعلام شد جنبه دیگر گون کننده و بنیادی آن حتی بسیاری, حتی بسیاری از کسانی را که در نیک اندیشی و صداقتشان تردیدی نبود به حراس افکند. اصول انقلاب سفید عبارتند از اصل اول اصلاحات ارزی و القاق رژیم ارباب رایتی اصل دوم ملی کردن جنگل ها و مراته اصل سوم فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارزی. اصل چهارم سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها اصل پنجم اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رأی به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان اصل ششم ایجاد سپاه دانش اصل هفتم ایجاد سپاه بهداشت اصل هشتم ایجاد سپاه ترویج و آبادانی اصل نهم ایجاد خانه‌های اصناف و شوراهای داوری اصل دهم ده ملی کردن آبهای کشور اصل یازدهم نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی اصل دوازدهم انقلاب اداری و انقلاب آموزشی اصل سیزدهم فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحد های تولیدی اصل چهاردهم مبارزه با, با تورم و گرانفروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان اصل پانزدهم هم رایگان و اجباری اصل شانزده تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران برای همه ایرانیان اصل هفدهم پوشش بیمه های اجتماعی اصل هدهم مبارزه با معاملات زمین زمینها و انبال منقول اصل 19 مبارزه با فساد، رشوه گرفتن و رشوه دادن.